انا شاب سي خالدة حسام و عجلات الله يا ترى أنا ما بنيا ربي عليك ليك دمي انا خالي ياك حنيت يديك اللي شجروعتي غربة دي يا روحي وبكيت اي أيوة وي يا ميالي معكن يا عيد